a i umijaši. E, po svih kretanja, kolada moraju da budu popušteni. Znači, moraju da budu popušteni i meka kao kod uh, plesača. I sad, za i umijaši, zadnja kreće napred, petom, u polje prstima ovamo, pa prednja, pa zadnja, pa prednja. I kad se vraćam srednja, Zadnja, prednja, zadnja. I dalje ne menjam formu tolu. Znači još jednom. Dobre dakle, ovako. Opustite kolena. Zadnja, prednja, zadnja, prednja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Krajite. Znači da morate pravo da odete. Možete da odete bilo gde oko 7 da možete da se okrenite za 360 stepenih. Znači, želim, mogu da odem tamo, pa da se okrenem tamo. Probat ćete ovako, znači, iz ove pozicije, a yumi jaši od 90 stepenih, pa okrenite telo. Pa se vratite, pa a za 180 stepenih, pa okrenite telo. Pa onda a na 270 stepenih, pa okrenite telo i ajdu mi Za 360 skrpeni i ukreni u njemu. Kaj je? Pa prilučen. Prednja, zadnja, pa prilučen. Znači sad menjam kodnog trova. Bio sam u levoj formi trova. Zadnja, prednja, prilučen. Kad stanem, sad sam u desnoj formi trova. Onda se pogledam ovako. Prednja, zadnja, prilučen. I vratim se u levoj formi trova. Onda promijenim poziciju zadnja, prednja i učete, prednja, zadnja i učete. Dakle, što zadnja, prednja i učete, prednja, zadnja i učete po promeni. Zadnja, prednja i učete, pričamo mene da formiramo ugao, kad jedna zadnja i učete i tome